Baku şəhərinin Nizami rayonunun Əlif Haciyev küçəsində yerləşən Loğman klinikasında xəstənin qızı ilə həyət üzvləri arasında əl bəyaxa dava düşüb. Nəticədə klinikanın 1983-cü il təvəllüdlü Baxa kimi Şıxiyeva Liqa Aydın qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq 3 saylı klinikə tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Liqa Şıxiyeva bildirib ki, günorta saatlarında əməliyyat olunacaq qadının qızı əvvəlcə əlində olan sibutulkasını kastada işləyən qızın baş nahiyəsinə Buna görə də baş həkim insidentin qarşısını almaq istəyib, lakin həmin gənc qız baş həkimə də ayaq və yumruq zərbələri indirib. Səbəb isə əməliyyatın 1 saat gec olması olub. Farkla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Müzik Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə daha bir qrup Qarabağ müharibəsi əlilləri yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. Fonda müraciət etmiş keçmiş əskər və zabitlər ilk növbədə müayinə olunub, hər birinin fərdi xüsusiyyətləri, aktivlik dərəcələri, həyat tərzləri və əmək məşğuliyyətləri nəzərə alınaraq onlar üçün uyğun və yüksək keyfiyyətli protezlər seçilib. Qarabağ müharibəsi səlillərindən 6 nəfər Harmony P3 aktiv vakum sistemli protezlə, 1 nəfər hybrid mikroprosessor idarəetməli Sistemli transfemonal protezlə üç nəfərsə 3 nəfərsə B-Bionic 3-ər protezi ilə təmin edilib. Bu protezlər amputasiya olunmuş hissə ilə hərəkə təmin edən texniki imkanlara malikdir. İstifadəçi protezi amputasiya olunmuş hissənin davamı kimi hiss edir və daha rahat hərəkət edir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə Mayın 24-düyü müzaladığı Əv sərəncamının icrası davam edir. Sərəncam 6 sayılı cəza çəkmə müəssisində icra olunub. Burada cəza çəkən 62 nəfər azadlığa buraxılıb. Onların arasında şair, səday şəkərli və xarici vətəndaşlar da var. Pontensiyar xidmətin müalicə müəssisində də sərəncam icra edilib və 17 məhkum azadlığa buraxılıb. Azadlığa çıxan şəxslər bu humanist adıma görə öl Ülkə Prezidentinə təşəkkür bildiriblər. Qeyd edək ki, Sərəncam ümumilikdə 634 nəfərə şamil olunub. Nevcala rayon polis şöbəsinin inzibati binasının təmir olunmasına pul və saytı ayrılsa da bina təmir edilməyib. Binanın təmirinə iki il əvvəl rayon polis şöbəsində Vüsal Şəbəndiyevin rəis olduğu vaxt müvafiq qaydada pul və saytı ayrılıb, lakin bina indiyə dək təmir edilməyib. Ayrılmış pul və saytinin hansı istiqamətdə xərcləndiyi hissə məlum deyil. Qeyd edək ki, Polis Polkovnik Vüsal Şəbəndiyev Nevcala rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 2015-ci ilin noyabr ay Ermənistan rəhbərliyi separatçı Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin danışıqlar prosesində iştirakını təklif edirsə, deməli, sülh prosesini öldürmək istəyir. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov deyib. Nazir bildirib ki, həmsədirlərlə bu yaxında Parisdə keçirilən görüşdə bu məsələ müzakirə edilib. Onlara da söylədim ki, belə bir təklif gülməlidir.